أصدقائي ومتابعيني، بتمنى تكونوا بخير. في الدروس الثلاثة السابقة انهينا المرحلة التأسيسية في اللغة الروسية وهي مرحلة الحروف الهجائية. وبتمنى تكونوا راجعتوها بشكل جيد لأنه بدون المرحلة التأسيسية راح تواجهوا صعوبات في المراحل القادمة. درس اليوم هو الدرس الرابع ورح نتحدث فيه عن الضمائر الأسمية في اللغة الروسية. وإذا كنتم مستعدين، جهز الدفتر والقلم اللي اتفقنا عليهم في الدروس السابقة. واحد، اثنين، ثلاث. يلا نبلش بما هنا المرحلة التأسيسية في الدروس الثلاثة السابقة لاحظوا أنه في درس اليوم ما راح أكتب تهجئة الكلمات باللغة العربية حتى نتعلم مع بعض كيف تلفظ الكلمة وكيف نتهجاها لذلك لاحظوا منيح كيف بنطق الكلمة وكيف بلفظها لحتى نتعلم مع بعض تهجئة الكلمات بالشكل الصحيح ونطقها درس اليوم راح نتحدث عن الضمائر المنفصلة في اللغة الروسية وهي تقسم إلى قسمين القسم الأول هي الضمائر المفردة والقسم الثاني هي ضمائر الجمع رح يبدأ درسنا اليوم بضمائر المفردة وهي خمسة ضمائر كالتالي يَا يَا ومعناها أنا طي طي ومعناها أنت أو أنت ON ON ومعناها هو أنا أنا ومعناها هي والضمير الخامس هو ANNO وهو ضمير مميز في اللغة الروسية يستخدم مع الكلمات المحائدة وسنتحدث عنه بالتفصيل في سياق الدرس قمت بتحضير مجموعة من الأمثلة على كل ضمير من الضمائر الخمسة المفردة، ونبدأ بالمثال الأول مع الضمير يا. يا كما قلنا معناه أنا، وهو ضمير استخدم لكل الجنسين المذكر والمؤنث. في الحالة المذكر نقول يا ستوديانت. يا ستوديانت. ومعناها أنا طالب وستودينت هي طالب جامعي وفي الحالة المؤنثة نقول يا ستودينتك يا ستوديانتكا. أي أنا طالبة جامعية الضمير الثاني معنا هو الضمير طي طي ومعناه أنت أو أنتي في الحالة المذكرة نقول تي شكولنك ومعناه انت طالب مدرسي وفي الحاله المؤنثه نقول تي شكولنتسا ومعناه انت طالبه مدرسيه الضمير اون اون ومعناه هو فنقول on engineer on engineer ومعناه هو مهندس او نقول on врач on врач ومعناه هو طبيب اذا on engineer او on врач والضمير الرابع أنا أنا ومعناه كما قلنا هي سنأخذ مثالين الأول أنا умная أنا умная ومعناها هي ذكية والمثال الثاني أنا красивая أنا красивая ومعناها هي جميلة. إذا نقول أنا أُمنايا أو أنا كرسيبايا. الضمير الخامس وهو الضمير أنو. أنو. وهو ضمير مميز في اللغة الروسية يستخدم مع كلمات الجنس المحايد، وهي الكلمات التي تنتهي بالأحرف التالية، الحرف أو أو الحرف ي او الحرفين اي او الحرفين ام يا مره اخرى ا ي اي ام يا وهي كلمات بالعاده تكون اما داله على بعض الجمادات والكائنات الحيه او اسماء الافعال وهي قاعدة لا تنطبق على الانسان الاحظ اني قلت بعض الكائنات الحيه او الجمادات لذلك يجب أن ننتبه إلى نهاية الكلمة حتى نميز متى نستخدم معها الضمير فإذا وجدنا نهاية الكلمة تحتوي على أحد الأحرف التي ذكرناها نستخدم مباشرة الضمير والآن ننتقل لمجموعة الأمثلة على الضمير وجميعها تنتهي بالحرف أو المثال الأول دي ريفا دي ريفا ومعناها شجره المثال الثاني اكنو اكنو ومعناها نافذه والمثال الثالث أوخا أوخا ومعناها اذر ديرفه اكنو أوخا. الاحظوا معي جميع الكلمات السابقه انتهت بحرف او لذلك أخذت الضمير أنا. مجموعة الأمثلة الثانية معنى على الضمير أنا كلمة تنتهي بحرف ياء. المثال الأول صانصا، صانصا ومعناها شمس. ألاحظوا معي كلمة صانصا يوجد فيها حرف ل لفظة شبه مخفف أي تقريبا لا يلفظ. فقلنا صانصا. صونتسا المثال الثاني موري موري ومعناها بحر والمثال الثالث بولي بولي ومعناها حقل اذن صونتسا موري بولي ولاحظوا معي جميع الكلمات الثلاثة السابقة انتهت بحرف ي لذلك استخدمنا معها الضمير أنو والمجموعة الثالثة على كلمات نستخدم معها الضمير أنو تنتهي بالحرفين إي ي المثال الأول ومعناها قراءة المثال الثاني صدانية زدانيه ومعناها بنايه والمثال الثالث صبرانيه صبرانيه ومعناها اجتماع اذن تشتانيه زدانيه صبرانيه لاحظوا معي جميع الكلمات الثلاث السابقه انتهت بالحرفين ايه لذلك نستخدم معها الضمير انا والمجموعة الرابعة على كلمات تأخذ الضمير أنا تنتهي بالحرفين إم يا المثال الأول فريميا فريميا ومعناها وقت المثال الثاني إيميا إيميا ومعناها اسم والمثال الثالث بليميا بليميا ومعناها قبيلة. إذا "vreemia إيميا تليميا" ولاحظوا الكلمات الثلاثة السابقة انتهت بالحرفين يا لذلك نستخدم معها الضمير "anon". لاحظوا معي إنه في درس اليوم ما كتبت علامة "oderemia" أو علامة المد فوق الكلمات التي ذكرتها حتى نتعلم مع بعض كيف نميز الكلمات التي تكتب عليها علامة "oderemia". لأنه في أغلب الكتب والمنشورات لا تكتب هذه العلامة إنما تميز سمعيا في الدروس القادمة رح يكون عنا فقرة مطالعة أو فقرات مطالعة وقراءة رح نتعلم مع بعض كيف نميز الحرف اللي يوجد فوق علامة أودارينيا أو علامة المد هيك بنكون وصلنا لضمائر الجمع في اللغة الروسية وهي ثلاثة ضمائر كالتالي الضمير مي مي ومعناها نحن الضمير وي وي ومعناها انتم او انتما والضمير اني اني ومعناه هم او هن نبدا مع مجموعه الامثله الاولى على الضمير مي مي في حالة المذكر نقول مي أرابي مي أرابي ومعناها نحن عرب أما في حالة المؤنث فنقول مي أرابكي مي أرابكي ومعناها نحن عربيات الضمير وي في حاله المذكر نقول في موسيكانتي في اي انتم موسيقيون وفي حاله المؤنث نقول في موسيكانتكي في ومعناها انتن موسيقيات وملاحظه على ضمير الجمع في هو ضمير للجمع لكن يستوجب استخدامه في بعض الحالات المفردة عند مقابلة شخص أكبر منا في السن أو شخص ذو كانت تستوجب الاحترام. فمثلا يمكن أن نقول طي فراش وهي جملة صحيحة في اللغة الروسية لكن من باب الاحترام يجب أن نقول في فراش. والضمير الأخير في مجموعة ضمائر الجمع في اللغة الروسية هو الضمير أني أني ومعناها هم أو هن في حالة المذكر نقول أني studentki أني studentki أي هم طلاب جامعيون وفي حالة المؤنث نقول أني studentki أني studentki أي هن طالبات جامعيات أصدقاء هيك بنكون انهينا المرحلة الاولى او الدرس الاول في سلسلة دروس قواعد اللغة الروسية وهي درس الضمائر. وكالعادة بطلب منكم تحفظوا جميع معاني الكلمات الواردة في الدرس وتراجعوا الدرس بشكل جيد حتى ننتقل للمرحلة الثانية من هذه السلسلة لو احنا متمكنين من القواعد الاساسية في هذه المرحلة. وفي النهاية شكرا لحسن متابعتكم واذا عندكم اي استفسار لي على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بقناتنا على فيسبوك انستجرام وتويتر ورح اكون سعيدة بالاجابة على جميع استفساراتكم وما تنسوا تدعموني بلايك شير وسبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيهات لحتى يصلكم كل جديد دافستريتشي